Кожний експонат виставки має свою історію власника та конкретне місце знаходження на полі бою, розповідає доброволець, учасник подій, які відображені в експозиції, Андрій Бахта. Буквально за кілька годин бою ця сільська будівля перетворилась вже у руїни. Хлопці, які загинули біля цієї будівлі, і потім згодом були поховані спочатку, нами були перенесені у погріб на цій, але потім туди влучило ще Шаград і були вже перепоховані. Це горай Олексій, це набігав Роман, Сухенка, Максим. В цих скринях речі, якими користувались бійців, які вже залишились. На кожному ящику світлина загиблого воїна, документи, фотографії, шеврони, нагороди і особисті речі бійців, котрі вже ніколи не повернуться додому. Кожна річ у експозиції – тому доказ. Усе знаходиться в ящиках для військового майна, додає Андрій Бахта. Не шукає, ніхто нічого там закопало, там, і все, на цьому клапочка. Почистів ніяких таких немає. Так що ця різниця. Відвідувачка виставки Олена Андріюк каже, їй тут знайоме. Її син служив у восьмому полку спецпризначення і загинув під Іловайськом. 21 рік йому був два місяці і два тижні, а загинув 29-го числа при виході з цього котла. Вісім місяців мені прийшлося його шукати, бо був невідомий. Тож у мене є така, була така табличка, ми забирали його з Запорожя, тимчасово не встановлений захисник України під номером 3190. Люди, от, що таке роблять, от, я ж кажу, що це, якщо не забувають, то дуже довго пам'ятати це. А нам це біль. Організував виставку Павло з пошуковець, який брав участь у зборі представних експонатів, каже, сьогодні йому принесли документи загиблого хмельничанина. Це ваш земляк, сержант Неживий Микола Миколаївич, загинув у 19-му році, от прийшла його дружина і зараз ми розмовляємо про те, щоб на базі цієї виставки поставити ще одну вітрину. Родина передасть ці речі, і ми можемо вже як це, розповідати про вашого земляка. Виставка працює з 2016 року як персона вперше її експонували 14 жовтня 2014 року, додає Павло Нитьозов. Про кількість експонатів каже, їх рахувати складно, по їх більше тисячі. Телефон, посвідчення, Ручка, хрестик, якась іконочки, отак от от 10, 20, 30 предметів тільки з одної персоналі. Переглянути блокпост пам'яті можна до 12 листопада у Хмельницькій художній школі. Щогодинно відбуватиметься екскурсія. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.